Ale no tak, došla mi baterka v telefonu a zásuvka nikde. No tak hold vyměním prokrastinaci za vysvětlení toho, co za zajímavou věc taková baterka je. Určitě vás už někdy napadlo, jak je možné, že taková baterka v sobě dokáže uchovat elektrické napětí. Vznik baterie je parádní příběh plných chytrých hlav a nějaké té mrtvé žáby. Pojďme jej proskoumat. Co jsem myslela těmi žábami? Již v roce 1780 při provádění pitvy žáby si Luigi Galvány všiml, že uříznuté žabí Stehinko se škube, když k němu přiloží dva kovové plíšky z různých materiálů. Galvány si nesprávně myslel, že objevil jakousi živočišnou energii. Naštěstí se do toho vložil Alessandro Volta, který různými experimenty zjistil, že se nejedná o energii mrtvé žáby, ale že jsou na vině ony dva plíšky z různého materiálu. Objevil rozdíl potenciálu. Ten vzniká potenciálovým rozdílem dvou materiálů. Volta použil měděné a zinkové plíšky, které proložil kůží navlhčenou v okyseleném roztoku. Takový kubový sendvič vyrobil několikrát a poskládal na sebe. Vznikl tedy několik desítek centimetrů vysoký sloup. No a jeho v sloup začal jako první baterie světa produkovat stálé napětí. Různé materiály mají totiž různé elektrické potenciály, které mohou být buď kladné, anebo záporné. Čím větší je rozdíl potenciálu, tím vyšší vyprodukují prout. Po různých pokusech proto vznikla tabulka elektrochemické řady kovů. Čím větší chceme proud, tím je třeba k sobě spojit dva kovy s co nejvyšším rozdílem potenciálu. Dva měděné plíšky neprodukují nic, protože rozdíl potenciálu je nula. Lítium a zlato naopak budou produkovat několik jednotek voltů. Dalšího zvýšení proudu se dá dosáhnout skládáním takových článků sériově za sebe. A co je to ten elektrolit? Dva plechy přiložené k sobě proud neprodukují, vlastně se tak zkratují. Elektrolit nám zde nahrazuje vodič, který vede elektrický proud. Na rozdíl od klasických drátů nevedou elektrolyty proud pomocí elektronů, ale pomocí jontů. Aby mohly jonty proudit, musíme do takového roztoku přidat na jonty bohatý materiál, třeba obyčejnou sůl. Pohyb jontů mezi dvěma materiály pak umožňuje průchod elektrického proudu. Prostě, rozdílné vlastnosti materiálů způsobují pohyb jontů, který se mění na elektrickou práci. U exponátu si to ukážeme přímo na sobě. Na stole máme čtyři plechy z dvou různých materiálů. Vodičem se stane naše tělo a samotným elektrolitem vlhkost našich rukou. Splňujeme tak všechny komponenty klasické baterie. Když nyní přiložím své dlaně na dva měděné plechy, nestane se nic, potenciálové napětí je nula. Ale když přiložím jednu dlaň na měděný plech a druhou na zinkový plech, okamžitě začne procházet elektrický prout. Vy už teď víte, že napětí negeneruje naše tělo, ale je rozdíl potenciálů těchto dvou materiálů. No a na stejném principu fungují klasické baterie. Tekutý elektrolyt je v nich z praktických důvodů nahrazen pastou o stejných vlastnostech. Je úžasné, jak taková praktická a užitečná věc, jako je baterie, začala jako bláznivý experiment se škubáním stehýnek mrtvých žab. Tak experimentujte a objevujte!